Αγαπητοί φίλοι του Kitchen Lab, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο μα. Ε, σήμερα το επεισόδιο έχει μιλόπιτα. Αλλά αυτή η μιλόπιτα έχει πάρα πολλά υπέρ. Πρώτον, είναι νηστίσιμη σε περίπτωση που νιστεύεται. Δεύτερον, γίνεται χωρί μίξερ σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ. Τρίτον, σε 10 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε θα είναι μέσα στο φούρνο. Η γέμισή τη στα μήλα είναι τόσο έντονη που πραγματικά θα ζηλέψουν όλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το ζυμαράκι μας. Πάρα πολύ απλά χρειαζόμαστε ένα μπολ και θα ρίξουμε μέσα. Σπορέλαιο, άμα θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο μπορείτε, αλλά θα βάλετε μόνο το 1 τρίτο της ποσότητας, όχι παραπάνω γιατί θα γίνει πάρα πολύ έντονο στο τέλος της μηλόπιτα. Χυμό από πορτοκάλι. Τη ζάχαρη. Λοιπόν, ξύσμα από δύο πορτοκάλια. Και ανακατεύουμε ένα κουτάλι. και να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αλεύρι. baking, Ανακατεύουμε. Και η ζύμη μου είναι έτοιμη. Και πάμε τώρα για τη γέμιση. Χρειαζόμαστε τα μήλα μας πρώτα, πρώτα να βγάλουμε τη φλούδα τους. Και το τελευταίο μας μιλαράκι είναι έτοιμο. Παίρνουμε έναν τρίφτη, βάζουμε μία πετσέτα μέσα σε ένα μπολ, έτσι όπως βλέπετε εδώ πέρα, και τρίβουμε. Με το που φτάσουμε στη μέση, εδώ στα σπόρια, γυρνάμε. Με το που φτάσουμε ξανά, ξανά γυρνάμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ εύκολο να τρίψουμε στον τρίφτη, γιατί αλλιώς πιάσουμε το μήλο κομμάτι-κομμάτι, θα κομμάτι, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό. Κουμπίδια. Δεύτερο. Και το τελευταίο μας μηλαράκι, τέλεια. Πιάνουμε καλά την πετσέτα και στείγουμε τα ζουμιά από το μήλο. Μην τα στύψετε όλα, τα περισσότερα. Εδώ. Βγάλετε αρκετό γιατί άμα αφήσουμε πολύ υγρασία στο τέλος θα πανιάσει το ζυμάρι μας μέσα στο φούρνο και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Παίρνω άλλο ένα μπολάκι, ρίχνω μέσα το μήλο, ξαναλέω ότι δεν έχω βγάλει όλο το ζουμί, έβγαλα το περισσότερο. Αφήνω αυτό στην άκρη που είναι το πολύ ωραίο σχημός μήλου για να πιούμε μετά από το γυμναστήριο, πράσινο μήλο. Ε, κάνει και στο στομάχι. Και έχω λίγο λεμονάκι, δεν θέλω πολύ. Μία κουταλιά της σούπας. Ίσα ίσα ρίχνουμε στο μήλο και ανακατεύουμε για να μην μαυρίσει το μήλο μας. Τώρα, γιατί βάζω πράσινα μήλα και δεν βάζω κόκκινα. Βάζουμε πράσινα μήλα γιατί τα πράσινα μήλα είναι πιο ανθεκτικά μέσα στο φούρνο. Αν βάλουμε κόκκινα θα λιώσουνε. Μπορείτε, άμα θέλετε να κάνετε μίξη, μπορείτε να βάλετε και κόκκινα. Δεν με πειράζει, αλλά αν βάλετε κόκκινα, ξέρετε μέσα θυμίζει περισσότερο μαρμελάδα παρά ε, Ρίχνω όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τη ζάχαρη, αμύγδαλα, καρύδια, κανέλα, Τζίντζερ. Προαιρετικά. Ξέρω ότι δεν είστε φαν του τζίντζερ, αλλά αν μου το βάλετε θα σας αρέσει. Άμα θέλετε, αν θέλετε να βάλετε τζίντζερ, μπορείτε να βάλετε λίγο γαρίφαλο και λίγο βανίλια. Ανακατεύω. Και αυτό ήταν κυρίες και κύριοι. Έχω μια βουτυρωμένη φόρμα 26 εκατοστών. Μαργαρινωμένη σε περίπτωση που θέλετε να είναι νηστίσιμη. Θα ρίξω το μισό ζυμάρι μέσα. Με ένα κουταλάκι φροντίζω να πάει παντού. Και με τα χέρια μπορείτε. Ε, νομίζω είναι πιο εύκολο με τα χέρια. Ναι, σεξι! Κάνουμε ένα μικρό γύσο εδώ πέρα για να μπορέσει να κρατήσει τη γέμιση μας. Τέλεια! Ρίχουμε όλη τη γέμιση στη μέση. Απλώνουμε να πάει παντού. Τέλεια! Και το άλλο μου σοζιμάρι που έμεινε, θέλω να πάρετε και να τρύψετε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Με το χέρι σα. Και αυτό ήταν κυρίε και κύριοι. Ο φούρνο μου είναι προθαρμασμένο στου 170 βαθμού. Έχει πάρει φωτιά. Ε, ψηλά ψηλά ει για να γίνει τραγανή από κάτω ε, η μιλόπιτα μα. Βάζουμε μέσα και ψήνουμε περίπου για 40 με 50 λεπτάκια. Άντε, να πάρει 55 που δεν θα πάρει, άμα είναι ζεστό ο φούρνο σα. Άμα δεν είναι ζεστό, μπορεί να πάρει άλλα 5 λεπτά. Ότι σε, σε 50 λεπτά θα την βγάλουμε έξω και την αφήσουμε να κρυώσει και μόλι κρυώσει. Θα κόψω να σα δείξω τι έχουμε φτιάξει. Η μιλόπιτά μου έχει κρυώσει. Την ψήσαμε, την αφήσαμε έξω και τουλάχιστον μισή ώρα, μέχρι που να κρυώσει καλά και ήρθε η ώρα του ξεφορμαρίσματος. Αναγία μου! Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βάζω τη μαχερούμπα, βγάζω το εργαλείο και ντανταν! Ε, δεν το έχω ξανακάνει, θα το προσπαθήσω πρώτη φορά. Αν πετύχει πέτυχε, άμα δεν πετύχει ή θα το κόψουμε στο μοντάζ ε, ή μην μπείτε σε κανέναν ότι δεν πέτυχε. Θα κόψω ένα μιλαράκι εδώ πέρα, μόνο τη μέση. Εδώ. Θα, θα προσπαθήσω να κάνω σχηματάκι με την άχρη ζάχαρη. Τα Like φαίνεται για μιλό. Ναι, <θα> <realistically> Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ρεψεύτη. Με ποرا Κάτσε το δοκιόπο εδώ. Λοιπόν, άρα, ειδικό δίδαγμα της ημέρας. Αυτό το κόλπο δεν γίνεται. Βάλτε μπόλυκ για ζάχαρη και πάμε να κόψουμε σε κομμάτια. Είναι φανταστική. βλέπεις μου. Έχει αληθινό μήλο. Έχει γίνει τραγανό από κάτω. Θέλω να σου γυρίσω, Κοίτα εδώ. Χρυσαφένιο και ωραίο. Είναι μιλόπιτα του δεκάλεπτου. Αλλά όταν το δοκιμάσετε, θα νομίζετε πω είναι μιλόπιτα της ώρας. Λοιπόν, η συνταγή είναι μοναδική. Ε, δεν θα σας την περιγράψω, όταν το δοκιμάσετε θα καταλάβετε πόσο ποιοτική και πόσο νόστιμη είναι. Αυτό που θέλω να κάνετε, subscribe στο κανάλι μου και για να δω πόσο μάγκα είναι ο φίλο μα στο μοντάζ, μπορεί να αλλάξει το subscribe και να το πάει και εδώ. Πηγε. Ε, εδώ. Πηγε. Δεν ξέρω. Και ως πατήστε άμα έχουν βγει τρία καλό, άμα δεν έχουν βγει τρία πατήστε το πρώτο. Ε, comments κάτω από το βίντεο. Ε, θέλω να μου πείτε ότι σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορείτε να πείτε κάτι άλλο. Θέλω να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Επίσης, απλά πατήστε μία κοινοποίηση στο facebook, στο twitter ή οπουδήποτε άλλο θέλετε. Ε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλάκια πάρα πολλά, θα πάρω και μήλο. Θα κάνω άλλο ντεκορ. Τέτοιο. Και μηλόπιτα. γεια σας!